Чекаємо 15-20 хвилин, потім проводимо репозицію, і робиться після того рентген-контроль. І дивимося, якщо стояння відламки задовільне, тоді нам була на лікування. Якщо неможливо зробити репозицію вдало, тоді підлягає пацієнт госпіталізації в травматологічне відділення для оперативного лікування. За минулу добу до міського травмцентру, за словами Руслана Колєснікова, звернувся 81 пацієнт. У 33-х діагностували переломи. За минулу добу в травматологічне відділення госпіталізувало 8 чоловік для оперативного лікування. Порівняно з іншими днями, в середньому в нас за добу йде від 50 до 60 пацієнтів за до добу. Ну, в середньому 15 переломів. А так, якщо за минулу добу якщо порівняти,